Такий травматологічний пункт, сюди Людмилу Новікову привіз син, в неї перелам руки. Жінка впала вранці біля під'їзду. «Вийшла з під'їзду, дивлюся жаледиця, вирішила повернутися назад. Ніде нічого не було посипано ще. Дорога, наче скло. Я повернулася і якось невдало впала, і ось перелам зі зміщенням». Валентина також отримала травму руки з гентгеновим знімком, очікує своєї черги до лікаря. Шла на роботу, впала та й травмувала руку, що там ще невідомо, почуває собі нормально, але рука болить». Найбільш поширені травми, з якими звертаються миколаївці до травмбунду, лікарні швидкої медичної допомоги, це розтягнення м'язів та переломи верхніх або нижніх кінцівок, говорить директор Олександр Дем'янов. Зараз в травматологічному пункті працює два лікаря, завідуючи відділенням і лікар, також фельдшер та медичні сестри. В пункті є черга відповідна, але вона обумловлена не спроможністю лікарів або їх недостатністю, а навантаженням рентгеновського обладнання. Станом на 15-28 грудня до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги надійшло 73 звернення, говорить директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.